A bíróság ítéletet hirdet, a bíróság a keresetet elutasítja. kötezi a bíróság a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az Alperesnek 30 ezer forint költséget foglaljon a Itt két kérdést kellett feltenni, hogy kezelik közpénzt, ez esetben az adatkezelő személye működési formájai releváns. A másik pedig, hogy közfeladatot végezek, közfeladatot szervnek minősül ez a második eset. Az első esetre, hogy kezelek közpénzt, ugye ott azt kellett nézni, hogy állami támogatást, Európai Uniós támogatást kapott-e, aminek ugye célhoz katott a felhasználása, és egyben közértételi kötelezettség is ehhez kötődik, nem válik ezáltal a teljes szervezeti működés a közétételi kötelezettség tárgyává. Itt ebben a perben nem állított nekem senki se többet, mint amit közé is tett az Alperes, hogy ennél többet elkezelt volna támogatásként. A kettes, a közfeladatot ellátó szerveznek minősügyes kérdése, ott pedig Ugyebár az egyik, amit felhozott a felpadás, az az ECTV szerinti közhasznúság feltételeinek való megfelelés. De önmagában ez nem jelenti az infotörvény szerinti közfeladat ellátását, legfeljebb egybeesett, akár a kettő, de esetben erről szó sem volt. A másik, amit felhozott, ugye aminek kapcsán is a, a, a TAO-törvény alapján nyújtott állami támogatásokra, hogy, mármint az abban hozott ítéletre, hogy az államtól átvállalt közfeladat ellátásáról van szó. Csak itt az államtól átvállalt közfeladat ellátásához kellett volna állami forrásnak is társulnia, ami nyilván egy célhoz kötött forrásrendelés. Itt pedig nem volt feltárható olyan elszámolási kötelezettséggel átadott célhoz kötött állami forrás, Aminek folytán egy állami feladat ellátásának kötelezettsége nyírodott volna meg a, a, a alperes számára. Ugye ott a TAU törvény és a sporttörvényen együtt értelmezve egy célhoz kötött állami támogatás volt, amely szervezetek a sporttörvény szerinti feladatokat kellett, hogy végrehajtsa. Ilyen nem volt a. Az Alperes részére előírva semmilyen jogszabálynak. A közérdekű adat kezelői minősége az alperesnek csupán abban a körben vetődött fel, vagy került megállapításra, amelynek körében a közértékeli kötelezettségét teljesítette is, és ez esetben pedig csupán elég volt utalni a nyilvános forrásra, amit meg is tett.